Tässä mä olen kirjautunut sisälle ThingLinkiin ja näytän teille nyt, miten sillä voi luoda 360 kuvia noista ThingLink-kirjaston omista 360 kuvista. Eli menet tänne sivupalkkiin, sieltä löytyy 360 kirjasto ja tästä avautuu tämmöinen kokoelma. Eli yhden kuvan takaa klika, löytyy sitten paljon muitakin kuvia siitä samaisesta teemasta. Ja tota, valitaan täältä vaikka Tommonen kansio ja siellä on erilaisia tilanteita ja sieltä siirretään sitten vaikka englantilaiseen keittiöön. Ja nyt meillä on vasta esikatselu tästä kuvasta. Jos haluat kopioida sen itsellesi ja muokata sitä, niin se tapahtuu klikkaamalla yläosan kloonaa nappia ja silloin kopioit sen. Eli jos et tee kloonausta, niin sinä vaan katselet näitä kuvia. Ja kun tämä on tehty, niin voit palata takaisin tänne ThingLinkin omien tiedostojen kohtaan, ja siellä heti ensimmäisenä mahdollisesti luovien kansioiden jälkeen niin on kopio. Eli huomaat jo otsikossa lukee, et klooni tästä keittiöstä. Ja sisällöt luodaan tänne ihan samalla tavalla kuin ThingLink-kuviin ja muihinkin sisältöihin, niin Kynän kuvasta painetaan muokkausnappia ja sitten päästään täältä lisäämään täkejä. Täällä on nämä viisi erilaista mahdollisuutta. Valitaan nyt tämä lisää tekstiä ja mediaa. Ihan ensimmäiseksi valitaan se minkälainen täki siihen halutaan tuoda ja sen jälkeen kirjoitetaan siihen ne sisällöt tai äänitetään tai tai tuodaan linkkejä, tai millä tavalla haluatkin. Eli huomaat, että kun tuohon vasemmalle puolelle jotakin kirjoitan tai lisään, niin sit se näkyy aina tuossa esikatselukuvassa sitten suoraan. Ja otetaan tuolta vielä yksi kuva siihen. Ja näin meillä on tämä valmis ja nämä takit tulee aina siihen keskelle kuva, Eli sit jos haluat, tai kun haluat viedä sen tiettyyn kohtaan, niin sun täytyy näitä 360-kuvia vähän pyöritellä ja sitten raahata se sieltä siihen, siihen sopivaan kohtaan. Asetuksista voit halutessasi määritellä kuvan näitä muita, muita kohtia. Täältä voi lisätä äänen niin, että se näkyy heti, kun tämä kuva avataan vaihtoehto on, että sen äänitiedoston niin esimerkiksi oman selostuksen tai ohjeet lisää sit siihen yksittäiseen takia. Ja sitten valitaan valmis. Ja tämän jälkeen suosittelen aina, että nimeät sen, että nyt se on klooni tästä keittiöstä, niin anna sille sellainen nimi, joka sopii siihen, mistä näkökulmasta sitä, sitä kuvaa katsot. Ja toinen vaihtoehto on, täällä on tää yksityisyysasetukset, niin määrittele kenen haluat näkevän sen sun sisällön. Julkinen löytyy jopa hakukoneille, on myös opiskeluun kätevä, jos et haluat koko maailma sen näkee, mutta silloin ne, jotka tietää linkin, niin voi sen nähdä. Ja sitten tallennetaan. Ja kun haluat sen jakaa, niin jaa-kohdasta löydät ensiksi upotuskoodin ja sitten sen jälkeen tämä jaa-linkki. Ja tästä voi kopioida sen linkin ja jakaa sitten haluamaansa paikkaan. Eli tässä on tämä perusidea ja voit jatkaa tätä skenaarioa, niin sieltä löytyy myös semmoinen mun tekemä ThingLink-kuva, missä on lisää esimerkkejä ja vähän tarkemmat ohjeet esimerkiksi näistä erilaisista täkeistä.